Hogy most nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, tehát ezrészt két a nap, és át is adjám nektek a szót, mert itt főleg kirácsok vagyunk kíváncsiak. Kedves Farnas, minden Valasa Gyármat nevében nagy szeretettel örvendek, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást, Krisztiának pedig segítséget mindenben. Ez egy közös munka volt, tehát ez nem lehet azt mondani, hogy bármelyik egy külön-külön, hanem gondolom, hogy ez egy ilyen Palóc-Székely-Magyar zarándoknak volt, és lengyel testvéreinkkel indultunk el a Mária úton, és Zarándok zarándokhelytől ez a lengyeleknek olyan szent helye, mint nekünk Jó, csak annál még régebbi. És akkor a Mária úton megyünk a Szent Anna rétre, ahol fel kell épülnie egy kápolnának ami különböző látomásos üzenetek szerint ö, nagy fordulatot hozhat a, az ország sorsában, a nemzetfelemelkedésében, és ez a hatás aztán kifoghatni máshova is. Mára is Sándortól ismerjük, hogy Népe Krisztus a Magyarország, és hogy miért is volt Rianon, ez a keresztút része, ezt beszélgettük Balázs barátommal, Jóvári balás barátommal a huszárral meret közben, hogy vajon mi az oka ennek a trianoni dolognak. Hát igen, ez egy kereszt. Erről sokan beszéltek régen is, hogy ez egy kereszt, ez a trianon, és ez egy kereszt út, amiben követjük Krisztust, mint népek Krisztusa, járjuk azt az utat. És ugyanaz az mint Krisztusnak, tehát nekünk, mint nemzetnek édesanyánk. az égi édesanya aki Krisztus édesanyja is volt. Mi nemzetként járjuk azt az utat, amit valamikor egyedül be járt maga a világ megváltója. Aztán beszélgettünk arról is, hogy milyen kapcsolatunk lehet nekünk a lengyelekkel. Ugye ez a polska, tenger, ki, lengyel, magyar, két jóvare. Nagyon érdekes volt az, hogy a lengyelek között jártunk, és egy azon túl, hogy nagyon szeretnek minket, ez egyértelműen érezhető volt, nagyon szeretnek bennünket, és nagyon tisztelnek bennünket, és ezt a barátságot, ezt a két nemzetnek a barátságát nagyon komolyan veszik. Azért tudni lehet a lengyelekről, hogy néhány éve Lengyelország királyává választották hivatalosan Jézus Krisztus Lengyelország királyává. Azt is lehet tudni, hogy Nekünk magyaroknak az ég édesanyja király. Magyarok nagyasszonya, magyarok király. És mi magyarok természetünkben azt gondolom, hogy egy kicsit, sőt, azt mondtam, nem kicsit, vagyunk férfiasok, tüzesek, olyanok, mint a csődő lovak, akiken jöttünk, el idáig, az a tűz van meg bennünk. Amit itt az ostor bemutatón is láttunk, hogy egy hihetetlen őserő, egy ős, ősi tűz az, ami ebben a nemzetben lobog. Ez benne van a hagyományainkban. Persze óriási a, a tűz oltásának a mértéke ma a világban. Az embereket, bennünket, magyarokat is lehangolni erről az őserőről. De azt gondolom, nekünk ez a dolg, hogy ezt képviseljük a világban. Talán emiatt is van annyi sok vita között. Zrínyi Miklós a szigeti veszedelemben fogalmaz, mikor a katonáit biztatja az utolsó nagy csatára a török ellen, akkor így szól hozzájuk, hogy tudom, hogy közületek mindannyian képesek vagytok arra, hogy egyedül egy hadsereget elvezessetek, mert ilyen harcosok vagytok. Mi magyarok valahol ezt a fajta. Erőt és minőséget képviseljük úgy gondolom, hogy mindenki valóban egy hadsereget el tudna vezetni. Emiatt sok ellentét és vita van köztünk, és emiatt lehet nekünk szükségünk az égédes édesanyára, hogy a királynő legyünk. És a lengyelek valahol itt lehetnek nekünk úgy társaink, hogy nekik pedig egy. Egy férfi királyra, Krisztusra van szükségünk, mert valami a látságot éreztem bennük, ami kimondottan úgy, úgy érezhető volt a vendégszeretetben, és ahogy ott a lengyelek beszéltek velünk, hogy lágyítják azt a tüzet, ami bennünk ha. és ez, ez, ez valóban egy jóleső érzés, és valamiért talán ők, ők, nekünk olyan háttársak lehetnek itt a világon, mert nagyon úgy tűnik néha, hogy hogy Petőfi írta, hogy áll a viharban magam magyar, szinte egyedül vagyunk sokszor. Ennek az az oka, hogy mi azért vagyunk itt, nekem ez meggyőződésem, hogy az égiekkel egy kapcsolatot létesítsük. Nem azért vagyunk, hogy az oroszokat kövessük, vagy Amerikát kövessük, vagy Nyugat-Európát kövessük. Nem azért vagyunk itt, hogy az égieket ővessük, velük legyen kapcsolatunk, és ezt lássák a többiek körülöttől. Erről szól Magyarország küldetése. Van egy ilyen égi üzenet, ez nem Natália nővértől származik. Nagyon sok látnok kapott olyan üzeneteket, és ezek egyházan belüli látnokok. Ráadásul, mert vannak mások is, akik Magyarország jövőjéről kaptak üzenetet, például egy nepáli láma, hogy innen fog elindulni a világ is Egy Elke Mölle nevű német szerzetés, pedig egy olyan üzenetet kapott, hogy a magyar küldetés és hogy Isten országát megjelenteni. És ez, ahogy visszanézünk a múltba, visszanézünk a történelembe, útleírók, illetve utazók leírásából, lehet tudni, hogy az Árpád Korban itt járt Európában érkezve a szerint. Olyan ez az ország, hogy aki itt jár, az úgy érezhet, mintha a Paradicsom jár. A ma régi Paradicsomkertben jár. És az, hogy ez hogy is néz ki, ez a paradicsomkert, kert, ez nagyon egyszerű, hogyha visszanézünk a magyar múltba. És olyan ez, mint ahogy van az élet fa. Ez az élet fa ennek a nemzetnek a kultúrája. Ha megnézzük, hogy ez miből áll, van a lombkorona és van a gyökérzet. A gyökérzet a hagyomány, A múlt. A, ahogyan a nép élt itt, ahogyan a nép boldogan tudott élni ez a, ez a falu közösségek, a népzenénk, és az, hogy hogyan tudunk úgy élni a természettel összhangba, hogy az a természetnek is jó legyen, meg nekünk embereknek is jó legyen. András Valvi Bertalan néprajztudós fogalmazott úgy, hogy a néprajz a jövő tudománya. El lehet ezen gondolkodni, hogy mit is jelent ez nagyon sok mindent. Enélkül nem lehet voltunk András Valvi Berci egy riportot készíteni tavaly novemberben, és azt mondta, hogy az, hogy ne száradjon ki a Kárpát haza, annak az egyik feltétele az, hogy családi gazdaságok legyenek. Az és ezek a családi gazdaságok tudnák megcsinálni azt a fajta ártéri gazdálkodást, azt a fajta gazdálkodást, és ebben benne van az ártéri gazdálkodás, a legelőerdők használata, ami a pusztásodást elindította, hogy a legelőerdők erdők megszűntek Magyarországon. Ami pedig most a szárasság egyik oka, hogy, hogy nincsen ártéli gazdálkodás. Tehát András falvi bácsi ezt az utat látja, a családi gazdaságoknak kellene visszatérni, és ezen túl pedig számtalan minden az, ami, ami a hagyományainkban egy olyan, olyan, amit újra kellene élni. Hát most ez túl azon, hogy én tanultam a néprajzot Pécsen, de az, hogy ez egy elmélet, az arra jó, hogy elővegyük és elkezdtünk újra élni a hagyományt. Ezt pedig Molnár V. Józska bácsi mondta, aki nem nélkül meg, hogy a hagyományt nem őrizni kell, hanem a hagyományban élni kell. Hát ez a szavakon túl valóban ebben élni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mit is jelenthet az, hogy Isten országát megjeleníteni itt a Földön. Ez a fának, ennek az életfának a koronája, az pedig azt gondolom, hogy az égi édesanyával való kapcsolatuk. Ennek a nemzetnek a kapcsolata szűzanyával, az égi édesanyával, ami királynőnk. Hogy Ezt kellene nemzetként újra megélnünk, újraélesztenünk, és, és ez nemzetisztomány. Ez a az egyik célja is, hogy rengeteg hely volt valaha Magyarországon. Pálin Sándor, Barnok Ábor írtak erről a könyvet, hogy búcsújáró magyar. Rengeteg, ez, ez a búcsújárás, ez, ez elősegítette, hogy, hogy valóban egy, egyrészt, hogy megszentelődjön a a mindennapi élet. Másrészt, hogy, hogy az az élet az valóban egy emelkedett egy emelkedett ö, életté válthos. Tehát Minden falu átment a falu búcsújába. Ez egy, ez, egy, ez egy élő mozgás volt van idején ebben a hazában. Tehát ez mind-mind túl van, túl van az elméleteken ebben élni le. És ha ebben újra élni tudunk akkor valóban közelíthetünk ahhoz, hogy ez a haza. Ez a haza, és a mi életünk arról szóljon, hogy Isten országát megjelenítsük ezen a földön. És aztán ide tartozik még ennek a fának a lombkoronájához, hogy a szent korona országa vagyunk. Tehát most úgy értem ezt az életfát, hogy, hogy a lombkorona és a tökérzet, hogy nagyon egyszerűen, hogy talán annyit jelenthet ez, hogy megjelenítsük Isten országát ezen a Földön, hogy az égiekkel és a földiek, a földi élettel kialakuljon nekünk egy olyan kapcsolatunk, ami ebbe segíteni tud. És az égiekkel való kapcsolat egyik része, hogy mi a boldogasszony országa vagyunk, az ég édesanyországa, országa vagyunk, a másik pedig, hogy a szent országa vagyunk. Azt gondolom, hogy ez lehet az az irány, ami, ami ezt a változást valakon meghosszúrhatunk. És mindezen túl pedig az, amiért megyünk a Szent Tannarétre az Itália nőre, a látomása, ami arról szól, hogy ez a változás, ami, amire azt gondolom, hogy a lelkünk mélyén nagyon sokan vágyunk, tehát hogy legyen úgy, mint régen volt, és megtaláljuk ezt az utat, amivel folytathatjuk azt, a, azt az életet, ami azt jelenti, hogy Isten országát megjelenítsük ezen a földön, a kultúrában, a mindennapokban, hagyományban, és abban is, ahogy kapcsolatban vagyunk a természettel, és ahogy kapcsolatban vagyunk a Jó Istennel, úgy gondolom, hogy ehhez nekünk egy nagyon fontos kulcs lehet, ennek az apácának az élete, illetve azok a látomásos üzenetek, amiket ő kapott, hogy valójában mik is azok a dolgok, amiket meg kellene nekünk tennünk ahhoz, hogy ez a változás elindulhasson. Az idézek most Natália nővértől. Miként a megváltás a Betlehem listálóból elindult, úgy fog elindulni Magyarországról az én nagy művem, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása az én országom diadalmas uralma. És akkor aztán van egy ilyen is, hogy bármilyen hihetetlennek is hangzik, a megváltás beteljesedésének földi eszközé a mennyei atya öröktől fogva Magyarországot választotta. Ehhez, hogy ez valóra válhasson, a nővér további látomásos üzenetei szerint a normafa mögött a Szent Anna réten a Mária utak pontjában, ahova most a lovakkal tartunk, fel kellene épülnie egy kápolna. Ez a kápolna nem tud felépülni már. 40-es évek óta Vincenti bíboros adott ráengedélyt, előtte Serényuszti Mél a bíboros adott ráengedélyt, de valahogy úgy alakult mindig a történelem, hogy ez a kápolna nem tudott felépülni. És most talán lehetőség van, hogy fölépüljön valamilyen kisebb, jóval kisebb kápolna, mint amiről eredetileg szó volt. Meglátjuk, hogy ez megtörténhet, Uda -e. oda megyünk a Szent Anna rétre, ahol ennek a kápolnának fel kell épülnie. Az idén elvileg felépülhet ott egy kápolna, erre Erdő Péter bíboros adott engedélyt, és az építkezés valószínűleg, hogy elkezdődik az idén után ez egy modern terv szerint készülő épület. Az eredeti tervek egy sokkal szebb kápolnát mutattak volna be. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog történni. Mi innen elindulunk és május 1-én oda megyünk a Szent Anna rétre, ahol egy ünnepségben veszünk részt, déli 12 órától, és akkor délután 3-tól pedig Böjt a Csabogatya tart egy visét, Vise után pedig egy körmenet, amivel lóval fogunk elölmenni. Így mi négyen, ahogy vagyunk. Ide szeretettel mindenkit meghívunk, aki teheti, jöjjön el. És akkor bemutatom a társaimat. Murányi Sándor, Jóvának szólalt az előbb, Székely, néptáncos író, és medve, Ör. Nem mondom, hogy idomító, de medveszakért jóban van a, a vadon élő medvékkel. Akkor Honodi Máték, ő a fia, ő volt a, az, aki nekem a legtöbben segített az úton. őrá tudtam támoskodni. Aztán Balázs barátom, ő egy kicsit később csatlakozott, ő húszárhagyományőrző, és ő pedig... Aki, amióta Máté elment, őre tudok támysztodni a, a lovas dolgok és a lovas útvonal, illetve a lovas szakaszok, meg a nyergelés és minden lókörüli feladat elvégzésében. Sándor pedig az, aki, a, aki teológiát is tanult, és ő az, aki a szűzanyával tartotta a kapcsolatot. És aki a szálláshelyeinket leszervezte, de azt mondja, hogy ez nem neki köszönhető. ezt az egészet a szűzanyal segítette. És énekelt nekünk az úton egy gyönyörű dal, Szent Ferenc hím busza. És a szlavagolás közben minden egyes nap, ahogy ügettünk, elénekelte nekünk. Most hogy énekeld el ezt most. Köszönöm szépen, mielőtt eléneklem. 1224-ben már itt voltak Magyarországon a Ferencesek. Szent Ferenc halála előtt két évvel, tehát még a Szent életében letelepettek itt nálunk Magyarországon. És hát kapcsolódik ez ahhoz, hogy a Csava testvér által megáldott, megszentelt pápai zászlót tarthatom a kezemben. Reményeink szerint a három társammal ezt átadhatjuk. Ferenc Pápának a hétvégén személyesen reménykedünk nagyon, hogy ez létre tud jönni. És hát ugye Szent Ferenc Bőte Csaba testvér, Ferences szerzetes és ezért gondoltam, hogy akkor ha határoz, vagy közeledünk, hozzátok Balassa Gyarmathoz, akkor énekeljük a Ferencesek énekét. Úgyhogy Szerintem tartsatok mert már a reflint, azt már ti is tudjátok. Amikor Isten szent Ferencet hívta, akkor ő elhagyta mindenét, és messzitáljak, visszhangozták lágyan, a madárkákkal vidám énekét, hogyha mindenedet elhagyod e világon Istennel te vagy úgy is a leggazdagabb. Úgy élj, hogy segíthesél máson, s a szíved legyen mindig tiszta és szabad. öppen aztán jöttek rendre társak, segítő, bátor a postolók. Koldus szegény, mind te a nagyvilágnak, szívével lopták e dallamot. Hogyha mindenedet elhagyod-e világon, Istennel te vagy úgyis a leggazdagabb. Úgy élj, hogy segíthessél máson, s a szíved legyen mindig tiszta és szabad. vágyokkal terhes, kesergő szívünknek, el kellne olykor egy jó barát. kiszívünk újra vidámmá tenné, ha énekelné Szent Ferenc dalát. Hogyha mindenedet elhagyod e világon, Istennel te vagy úgyis a leggazdagabb. Úgy éj, hogy segíthessél, másons a szíved legyen, mindig tiszta és szabad. Köszönöm szépen még a nap is Szent Ferencnek. És akkor végül csodás érmeket ajándékozunk az arándoklatainkon. Ezeken az érmeken szűzmária van, és ezek az érmek azért csodás érmek, mert azoknak, akik viselték ezt az elmúlt évszázadokban, nagyon sok csodát hozott az életükben. Gyógyulást és mindenféle mást. Nem maga az érem, hanem aki rajta van, az égi édesanyja. De ez az érem emlékeztet bennünket arra, hogy ő, ő a legnagyobb segítőnk ezen a földön, és főleg nekünk magyarokban ő a legnagyobb segítő. Úgyhogy aki szeretne ilyen érmet, akkor szeretettel adjuk. Köszönjük szépen!